Bună, guys! Astăzi o să ne jucău cu Denis Simple Starbox 2 Yeee! La fel mai știi în care trebuie să intre Nu mă, stai mă Nu asta. aștai Ia stai că pe serverul meu Nu stiu! ce faci mai Nu Stai Server list Mocos Mm Hii! -hmm. Hi, Bocos! Asta e servorul care din jucă. Ok, eu m-am conectat pe servor. Stati, stai, stai să. Ok, am intrat pe servor. Eu ma-am hmm. arcea până mâine dimineață. Ok. Ai intrat? Da! Yay. Una, Denis. Bună, Denis! Ce faci, bă? Uite, doc-mea și eu. Oh, veni client. Radica, veni client. Ok, o să ne uităm la piesă. Bă, bă, bă, bă, ba nu mai dansa, nu no mai dansa. Bă, nu no mai dansa, susi Okay. Eu mă culc. Visiu. Eu stau cu fața în no? <risos> Cam mai nervot. Tu de ce nu te uite la mine? Eu mă duc la fpadă și să iau un suc rece. Deci. Bine, vin si eu cu tine Hai să becem sa luam un suc ce bun de tot Bine Uite, mai avem o albă peste Cold drink Eu verific ce in asta A, este goala mm, am ce bun a fost Ma duc si eu Bagai, stati sa beau apa ca mi se fac mi se fac o de la sunetul asta. Mm. Um. St -um. ah, okay. stai Ok! Eu mă duc acasa. Po să fie o zi si lungă. Da. Că nu o să fie mâine dimineață ce facem? stai Nu mai vorbi că încerc să dorm Și Ok <coughs> Mamă, eu vis aici ceva urât azi noapte Și eu la fel, parcă, că, parcă casa asta era plină de zombi Mamă Mamă, trebuie să stau aici, nu, nu mai pot rezista. Ia, la vicii. E bine? Da, trebuie să-mi să iau gândul de la visul ăsta urât. Am visat, A -a. Am visat că era un zombi de la J-Gun și ne-a pe amândoi și eu am visat că cața... nu era un zombi jingle, el era de aia normal, dar era ca o bombă atomică de zombi. Da, ma. În casa eu când m-au umorât... o bomba. Eu m-am trezit că m am omorât zombiul ăla. Si eu cred că, că zombiul a mușcat din mine. Mm. Hai, să merg. Hai să mergem afară. Da, să ne plimbăm. <glie> nu există zombie aici. Da. Nu, no, se, se, se duce runa luna. Cred că o să vine ziua. Ok. Ia să sori peste gol! Ok. Ce okay. ai Aici hai să construim ceva. Bine. eu încep. Eu pun prima bucată. Bine. Okay. Deci, facem încă o casă, în care, în care când ne plictisim să facem o gramadă de jocuri și să avem nu de, mai fim plictisiți. Avem deja o casă. Bine, atunci. Ok, guys, astăzi ceva. Astăzi o să construiesc o navă spațială. Oh. Deci prima dată ce facem este. Um... bă, de ce nu vin Ok. Ce este? Că vreau să te ajut. Bă, de ce dau aici? las asta. Ok. Eu, deci, eu pun, eu pun să semne. Zbor, eu să zbor acolo. Eu pun semne că nu e voie să intre... Ai, în, în casa noastră, zombi. Mm. Deci, cum o să încep să fac asta? Space. ce -a. O da, o să pun intrarea. Când intri tu în navă spațială. Da, că cam prost, doar cu și după... Bineînțeles că că și om ai diferite arme în caz de... în caz de... vine... vine unul și îți fură banii. Stai să-mi zidurile. unde ești, mă? Mă, unde ești? Stai, mă, o țâră. Ok Trebuie ceva ca să o podea Mai cui sa punem asta de la FUNAF Unde hm. Sunt sus acolo Pe gard. Eu sunt sus Uite-te, mă, sus, sunt pe nava spațială, dar unde trebuie să o aici? construiesc, ca nu o terminai. m cu minute, mai mi se că sunt 5 minute. Ok, unde ea, nava spațială? Este sus, în cer, caut -o. A, uite-o. Da, e cam așa mare. Păi da, cum pot intra în ea dacă e să o să încerc? Nu, o să încep eu după. Bine. Ok, ziduri? Da, ne trebuie ziduri. Eu mai uit după tine. Mamă, cum zice eu M-a fost sa morde, de rest. Unde te-ai acolo? <gântu -s> nu stiu. <gântu -s> cu puterea minții. Da. În bă, eu m-am blocat. Unde mă te-am Aici. Aici. Mamă, direct. Mamă. Oh. O. Trebuie sa te omor cu grenada. Ca n-ai orice ce! M-am de blocat. Ok. Oh gata! Eu ma pun eu am in, in alier Ok Vreau să trag după, după nu știu, Vreau, vreau să ma antrezez tot. Bă, Ba cine ai va? Eu trag <gântu -i> Ok ok Vreau sa ma antrezesc Ea a tras o de parte mm. Da, bro, bro, bro, bro, ce bro? Nimic. Ok, bro. Acum a inchit un în sus mama, nu Nu e asa buna, nama spatiala, da, ok. Cum pot intra și eu? Uite, am zbuda cu podeaua asta de simți-o. <laughs> ok. Deci acum aveam să. Deci o nesimțită Am înțeles, trebuie obligatoriu nesimțită să fie nu. Așa nu merge Nu merge dacă nu-i nesimțită podea. Ba, da, o să-mi eu mă urc pe nava spațială Eu să-mi pun niște Eu m-am urcat niște. pe nava spațială, e bine? Mamă, cât de gigante sunt computerele ăștia! Cum se intră în nava spațială? Că știu. Pe unde? Pe unde rafi? Stai să le decorezi. Pe unde intră Eu zbor. Pe eu sunt pe navă spațială, pe, pe acoperișul ei. Am zborat cu... Cu buca. Am, am zbor și eu cu ce ai zis. Cu greșie. Am vrut cu mm. o agresie albastră. Cam ia telefonul, asa, dacă îi pasă. Cum pot intra? Dar, și de ce ai pus gre gresie ca în una? Nu stiu, arata mai bine. Bine. Niste computere ca să analizăm unde suntem. Mi-am plăcut să zbor cu grezi asta e Eu trebuie să decorăm aici birouul că nu lasam doar un birou așa. Dacă să-mi <coughs> ca pot intra. Ca să ajun grezi asta eată jos. Și să punem un medkit, în caz dacă cineva se loveste unde asta. Hm. O să bag asta prin o vezi? Nu, lasă-mă, glumesc Lasă-mă miliganul, nu distruge totul Eu trag punea greșea asta Pune niște asta televizoruri Dacă-mi po o pot să arunc jos, greșea Da Jos acolo, că nu știu, vine o, mult ce asta? 10 de-n cub Și să pune niște plante să fie oxigen Si de unde vei apă? Nu știu de jos. Ca este, este un container acolo cu sucuri. bă de unde pot intra? Nu stiu. De la capătul tubului am văzut. Ok. Trebuie să nu mai ținem mastaca. O, o să punem ceva. O intrare acolo. me, știi tu. nu e problemă dacă pic. Bă, nu pune o sumă. Da. O să fac un cap. cu e gheata. de masele aștept. Ha, ce o să fac? Как pe tu. Nu ești tot. Defecte. asta e idiotă. <hă, da. Tip, bo, m-am avocat direct aici. S Scuze. Acum stai mă, cuadon cât o bine. Cap. Să punem niște ziduri. La mine de e 0. <sus> cum pot numai să intru? Nu știu, nu pot să intru. Mă nu știu de ce mi-au -mi de telefon. n cum să intru. Păi nu intra acum, oricum nu trebuie. Nu trebuie să intru deloc? Nu. Eu va, ia greșie. Am văzut greșie. Aici au niște geamuri. Dar cum ar fi să meargă în de pe Nava asta spațială? Ah, să greșuit. Ok. Poți să intru? Nu, că vreau să voi mai cu cu asta. Că sniper-ul nu trag. nu trag, nu mă vreau să vă cu cum arată carta. nu prea probleme, n-am tras în asta. Deci ce este dar nu. Pun niște furnituri. Ce? Nu, ba, nu merge. Max mi-a furat papucul. Pa! Uită-te. Ți-a furat papucul. Da. Ok, eu rog să mai țin din timp o să